30 éve azért is lett a szocialista népköztársaságból demokratikus jogállam, mert egy országnak lett elege abból, hogy a torkához szorított gumibottal tuszkolják pendőrautóba, ha kimondja a véleményét. Most újra a nyakunkon van a gumibott. A koronavírus járványt a kormány már nyíltan felhasználja arra, hogy elhallgattassa az ellenvéleményt formálókat pedig szólásszabadság nélkül nincs demokrácia. Mindannyiunk feladata tenni azért, hogy Magyarországon továbbra is mindenki szabadon kimondhassa a véleményét. Hogy mit és hogyan tehetünk, erről lesz szó a mai szabadinfóban. Ő Csóka Szűcs János, egy gyulai ellenzéki aktivista, akit rendőrök vitték el, miután egy zárt Facebook csoportban azt írta, hogy több mint ezer kórházi ágyat ürítettek ki a városban, ami hajdokló betegek hazaküldésével járt. Ő, Kusinszki András, egy 64 éves szerencsi férfi, aki ellen büntető eljárás indult azért, mert szerinte az országvezetése szándékosan időzítette a koronavírus tetőzésének idejére a kiárási korlátozás megszüntetését, amit tömeges megbetegedést eredményezhet. Ők itt tüntetők, akikkel szemben szabálysértési eljárások indultak, mert dudálással fejezték ki a nem tetszésüket a kormány intézkedéseivel szemben. Ő pedig Bencsik András, aki kifejtette, hogy A koronavírus a én szememben a, a hazugság és a szélhámosság diadala, a valóság és a józan ész fölött. Ezek mind vélemények, Magyarország pedig elvileg pont azért demokratikus jogállam, mert mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. Akik a kormány álláspontját védelmezik, azt mondják. Kusinszki András esetében az ügyészség megállapította, hogy nem történt bűncselekmény, és Csóka Szűcs Jánosról is bebizonyosodott, hogy nem terjesztett rémhírt. Sajnos az előfordul, hogy a hatóság téved. de természetesen van hiba lehetőség, de mint ezt sokszor hangsúlyoztam, az ügyészség azért figyel arra, hogy jogállamban megfelelően tudjunk beminősíteni bűncselekményeket, és itt egyértelműen működött a jogállam. A dudálva tüntetőkről pedig azt tartják, jogos a bírság, hiszen úgy tűnhet, szabálysértést követtek el. De tényleg így van ez? Tényleg csak azért vittek be Facebookozókat, mert a hatóság rosszul értelmezte a szabályokat? És tényleg rendben van a dudálva tüntetők megbüntetése? Válasszuk ketté a két kérdést, és nézzük először a rémhír terjesztős ügyeket. Valóban az a helyzet, hogy egy kicsit túlpörgött a rendőrség, de végül is megszűntek az eljárások, senkit nem ítéltek el, senkit nem börtönöztek be, tehát minden rendben van a jogállamisággal. Hát, akik szerint igen, azok szeretnek megfeledkezni arról, hogy az egyik embernek lefoglalták a számítógépét, a másikat reggel hatkor rendőrök vitték el, és mindezt széles körben bemutatta az egész magyar média. Ki szeretné, hogy lefoglalják a telefonját vagy a gépét? Kinek fér bele, hogy egy Facebook poszt miatt korán reggel az ágyból rángassa ki a rendőrség és a szomszédok szeme láttára vigye be az őrsre? Már ez is épp elég negatív következménynek, nincs is szükség arra, hogy a jogi eljárásokat vigyék. Ezek után biztos lehet abban a hatalom, hogy mindenki kétszer is meg fogja gondolni, hogy mit posztol a Facebookra. Nincs ebben semmi újdonság. Ezt hívják chilling effektnek vagyis dermesztő hatásnak, amikor a hatalomnak már nincs is szüksége a közvetlen megtorlásra, mert az emberek magukat cenzúrázzák. Belgiumban az orvosok és nővérek hátat fordítottak a kórházba látogató miniszterelnöküknek, Magyarországon viszont nem meri vállalni a nevét és az arcát a gyatra védőfelszerelésekről beszámoló kórházi ápoló, mert ha kiállnának. Valószínű, hogy nem volna már mai naptól, nem tudnának dolgozni. Nem szívesen mondom ezt, de pontosan ezt jósoltuk, amikor az új terjesztős tényállást bevezették. Mi a helyzet a Dudálva tüntetőkkel? Egyrészt itt kilóg egy méretes lóláb, még a legsúlyosabb járványveszély sem jelentheti azt, hogy minden alapvető jogunkról, így a véleményünk kifejezéséről is le kellene mondanunk. De amikor szabad strandolni meg lagzira menni, akkor egyszerűen nincs épesző oka annak, hogy tüntetni miért ne lehetne. De ha így van, akkor mi lehet a korlátozás fenntartásának az igazi oka? Magyarországban azt tapasztalhatjuk, hogy az ellenzéki politikusok fontosan akadályozzák a kormánynak a tevékenységét, kritizálják felelül a kormányzati intézkedéseket. Íme tehát a válasz. A véleménnyel magával van a probléma. Épp az ilyen mondatok miatt érezhetjük, hogy újra ott van a torkunkon az a bizonyos gumibot. És kifoglalhatta volna össze ennek a lényegét szebben, mint éppen egy rendőr. Én lakodalmas menetbe bárkit megbintettek volna? Ez nem lakodalmas De kérdezem, egy lakodalmas egy menetre. Az... Szóval, ha azt a véleményedet fejezed ki az autó dudájával, hogy éljen az ifjú pár, az tök van. De ha azt, hogy vonják vissza a felhatalmazási törvényt, az indokolatlan hangjelzés miatti szabálysértés. Tiszta sor. És van itt még egy dolog. Az embernek rengeteg mindenhez joga van. Ha szeretne, csinálhat vicces karanténvideót, Ha vodapest mindezkóván, öreg sáv van, Vagy lehet éppen házi pék. Én csak egy k***a kuglófot akartam sütni hétvégére a gyerekeimnek. Van viszont néhány olyan jogunk, ami kiemelkedik a többi közül, és ilyen a véleménynyilvánítás joga is. Ezek pont azért alapvető jogok, mert csak a legszükségesebb esetben és mértékig szabad korlátozni őket. Lehet, hogy a kressz csak közlekedési veszély esetén enged dudálni. Az alaptörvény viszont bármikor lehetővé teszi a véleménynyilvánítást. A véleménynyilvánítás szabadsága egyszerűen magasabb szintű jogosultság, mint a dudálási tilalom, és különösen akkor, amikor a vélemény nyilvánításának nincs más lehetséges módja. Járvány idején éppen azok járnak el felelősen, akik az autóikban ülve, egymással nem érintkezve gyakorolják alapvető jogaikat. A dudálva tüntetés nem szabálysértő, nem jelent semmilyen veszélyt a társadalomra. Ezért készítettünk mindenki által használható mintabeadványokat, hogy a jogaikkal élők védekezhessenek az emiatt indított eljárásokban. A kormánynak tehát immár nem is titkolt célja, hogy az emberek nem merjék kifejezni a véleményüket. Nincs szükségük kirakat perekre, megelégszenek az öncenzúrával. De az, hogy az indokolatlan jogkorlátozások vagy a hatóságok önkényeskedése mennyire lesz valójában dermesztő, rajtunk is múlik. Ne hagyd magad megfélemlíteni, írd le bátran a véleményedet, menj el tüntetni, és ha eljárás indul ellened, ingyenes jogi segítséget kínálunk. A demokráciát bátor emberek építik, és gyáva emberek rombolják. Bátor és szabad embernek lenni még sosem volt annyira menő, mint manapság. A rendkívüli jogrend idején sokszoros erővel dolgozunk a kérdéseitek megválaszolásán. Ha jogi kérdésed van, keresd ingyenes jogsegélyszolgálatunkat a jogsegélykukatsz.hu címen. Ehhez az óriási munkához szükségünk van a támogatásodra. Támogass minket, hogy a rendkívüli helyzetben is biztonságban érezthess magad.